Importera referenser från PubMed till EndNote. Jag ska visa hur man importerar referenser från databasen PubMed in i sitt EndNote-bibliotek. Först måste man se att man har importfiltret för PubMed markerat i EndNote. Jag går till Edit, Import Filters och väljer Open Filter Manager. Jag börjar skriva PubMed och där hittar jag PubMed, NLM och jag ser att det är förbokat. Då kan jag importera referenser från PubMed till en Jag stänger på det lilla krysset uppe till höger. Jag går till PubMed och jag väljer de referenser jag vill importera genom att markera dem. Och går på Send to, Citation Manager och välj Create file. Filen hamnar här nere, jag dubbelklickar på den och referenserna importeras in i mitt EndNote-bibliotek.